Роки летять, і час біжить, Його, на жаль, не зупинить. А мама все чекає нас, На жаль, минув той жаль. За нами доглядала Та ночами ти не спала І так тяжко працювала Ми цілуємо твої руки Ними ти нас згодувала Дякуємо тобі, мамо Що життя подарувала Ми вже дорослі з люди Живемо та як жила ти Про тебе ми вже не забудем І твої руки цілувати мене завжди Дякуємо тобі, мамо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 Дякуємо тобі, мамо, що за нами доглядала. Та ночами ти не спала і так тяжко працювала. Ми цілуємо твої руки, ними ти нас годувала Дякуємо тобі, мамо, що життя подарувала. Дякуємо тобі, мамо. Тяжко працювала Ми цілуємо твої руки Ними ти нас родувала Дякуємо тобі, мамо Що життя подарувала